МІМ-104 «Петріот» – американський зенитно-ракетний комплекс, який використовується армією США і її союзниками. Виробляється компанією «Райтон», що розташована в США. Але перш, ніж ми почнемо більш докладніше ознайомлення з цією смертоносною установкою, не забудьте, будь ласка, підписатися на канал, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові огляди озброєння. Розробка системи почалася у середині 70-х років минулого століття. Комплекс «Петріот» спочатку використовувався як протиповітряна система, але протягом 1988 року вона була осучаснена, щоб забезпечити обмежені можливості проти тактичних балістичних ракет, як ПАК-1, а після удосконалення – ПАК-3. Основне завдання цього зенітно ракетного комплексу Всебічне прикриття великих адміністративно-промислових центрів, військово-морських та військово-повітряних баз від усіх існуючих засобів повітряного нападу в умовах сильної електронної протидії супротивника. МІМ-104 «Патриот» може одночасно виявляти та розпознавати понад 100 повітряних цілей, безперервно супроводжувати 8 з них, здійснювати підготовку вигідних даних для стрільби, пуск і наведення до трьох ракет на кожну ціль. В армі США – Заявляли, що наразі мають 16 батальйонів «Петріот». Згідно з доповіддю Міжнародного інституту стратегічних досліджень у 2018 році, ці батальйони обслуговують 50 батарей, що налічують 1200 ракет. Американські батареї «Петріот» регулярно розгортають по всьому світу. «Петріот» купують і використовують Нідерланди, Німеччина, Японія, Ізраїль, Саудовська Аравія, Кувейт, Тайвань, Греція, Іспанія, Південна Корея, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Румунія, Швеція, Польща та Бахрейн. Україна зіштовхується з цілою низкою російських загроз. Петріот ефективний проти одних і не зовсім ефективний проти інших. Надання Сполученим Штатами систем Петріот – психологічний перелам. Тому що з початку війни Україні відмовляли у надання цієї зброї. Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба. Кулеба додав, що... Петріот – дуже складна і дорога технологія. Технологія – символ. Система Петріот буде дієвою проти балістичних ракет малої дальності. Це також є важливим сигналом підтримки США. Одна батарея не змінить ход війни. Але саме розгортання Петріот – це велика заява про підтримку України з боку США. Тут багато символізму. Петріот призначений для оборони від засобів повітряного нападу, і є частиною інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони. Відмінними характеристиками системи «Петріот» є короткий проміжок часу для приведення в повну боєздатність, здатність вести стрілянина по кільком цілям одночасно, висока маневрівність і схиблилість. Комплекси «Петріот» виконують чотири оперативні функції – зв'язок, управління, радіолокаційне спостереження та управління ракетоперехоплювачами. До складу батареї входить шість основних компонентів – силова установка, станція радіолокації, пункт управління вогнем, пускові установки, комплект антенної мачти та самі ракети-перехоплювачі. РЛС виконує завдання щодо виявлення цілі та стеження за ними, а також управління вогнем. Наведення ракет перехоплювачів на призначені цілі. На пункті керування вогнем ведеться розрахунок траєкторії ракет перехоплювачів та керування пуском. Пут підтримує зв'язок із пусковими установками та іншими батареями Петріот. Це єдиний пункт вогневого підрозділу Петріот, укомплектований особливим складом. Пускові установки призначені для транспортування та захисту ракет перехоплювачів, а також є платформою, з якою здійснюється фізичний запуск ракет. Комплект антенної мачти – це основний вузол зв'язку комплексу Patriot. Ракети-перехоплювачі. ПАК-2 є ракетою з неконтактним підривником, тоді як ПАК-3 призначений безпосередньо для перехоплення та знищення ракет за рахунок прямої дії кінетичної енергії технології прямого влучення. Після пуску ракети, продіалокационна станція Patriot, яка створена за технологією пасивної фазованої антенної решитки, та відповідає за роботу системи розпізнавання свій чужий протидію заходом радіоелектронної боротьби, здійснює її супровід. Коли ракета-перехоплювач наближається до цілі, активна головка самонаведення ракети спрямує її до цілі. Ракета Patriot Pак-2 вибухає поруч з ракетою супротивника, тоді як ПАК 3. Призначено для влучання боєзаряд балістичної ракети супротивника. Наразі експлуатується та постачається в інші країни досконалена версія системи Patriot PAC 3. Кожен зінзоракетний комплекс Patriot це не просто одна установка, а по суті, інтегрований комплекс протиповітряної оборони. Система охоплює територію у радіусі до 68 км. Її радар може одночасно відстежувати до 50 цілей та вражати 5 з них. Залежно від версії ракети-перехоплювачі, можуть досягати висоти понад 2 км і вражати цілі на відстані до 160 км. Для експлуатації кожної установки потрібно близько 90 військовослужбовців. На озброєння ЗРК «Петріот» надійшов ще в 1982 році. Його вперше застосували у 1991 році під час війни у Перській затоці. Тоді Петріот активно використовувався саме як протиракетний, а не як противоповітряний ЗРК проти іракських ракет. Результат застосування був маловтішним. Відтоді Петріот та ракети-перехоплювачі, які в ньому застосовуються, були оптимізовані для захисту від тактичних балістичних ракет. Також вони ефективні проти крилатих ракет та військової авіації. Батарея Петри включає 4 пускові установки. Пускові установки батареї можуть ввести вогонь трьома типами ракет. Мім-104А для перехоплення аеродинамічних цілей протиповітряної оборони. Мім-104Б з функцією пасивного наведення на постановники перешкод або наземні радари, протирадарні ракети. Мім-104С, Ракети для перехоплення балістичних цілей. Основою є ракета Мім 109. Особливість останньої модифікації Петріот це влучання ракети перехоплювача безпосередньо в ціль, а не поорив поряд з нею. Основні характеристики ракети Мім 109 для Петріот. Максимальна дальність відстеження цілі 180 км. Максимальна дальність перехоплення цілі 80 км. Максимальна висота перехоплення цілі – 20 км, максимальна швидкість цілі – 2200 метрів в секунду. Ймовірність ураження тактичної ракети однією ракетою і без перешкод становить 6-8 ракет з 10 ймовірних. Літака – 8-9 ракет з 10. Недоліком Петрою Пак-3 вважається те, що його режим потребує спеціального супутника, що перебуває на орбіті. Такий супутник повинен з передати координати ракети та траєкторію її польоту на лапаційну станцію комплексу. Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 мільйонів доларів. Ціна ZRK Patriot значно висока. Вартість постачання 9 батарей по 4 пускових установки на батарею систем Patriot може стігати 9 мільярдів доларів. Сюди входить. 36 пускових установок «Зур Петріот Пак-3» – це 9 батарей по 4 пускової установки, 288 зенітно-управляємих ракет «Петріот Пак-3», 216 зенітно-управляємих ракет з усконаленням наведенням «ГМТ», 10 комплектів «Е «РЛС яка створена за технологією пасивної фазованої антенної решитки, 10 контрольних станцій захоплення цілей. Президент США битло, Джо Байден закрив, звернувся до українців. за Харків. Він за висловив захоплення їх звитягою та наголосив Україна що ми завжди можемо розраховувати на підтримку сполучених штатів на кожному етапі. Вона перемагала, і пане Зеленський. Ви чітко дали знати, що ви. Ви, ви, ви шукаєте мир, він не готовий шукати мир. Ви хочете справедливого миру. Ми також знаємо, що Путін не має наміру зупинити цю жахливу війну. І Сполучені Штати хочуть запевнитися, щоб хоробрий народ України буде і далі продовжувати свою боротьбу проти агресії Росії. Стільки, скільки це необхідно. І всі підтримка в Конгресі обидвох партій. І для того, щоб високоточної ракети, скажімо, ЗРК «Патріот», також будемо надавати необхідну підготовку для українському персоналу, для того, щоб вони продовжували захищати свій повітряний простір. Батареї ЗРК «Патріот» будуть критичним надбутком для оборони України. Міністр оборони України Олексій Резніков. За підсумками телефонної розмови з головою Міноборони США Ллойдом Осіном заявив, що українські військові швидко навчаються працювати системами Patriot. Українські воїни патріоти швидко освоюють ці системи. Вони неодноразово доводили свою майстерність, написав він у Твіттері. Ой, у Лузі, червона калина охилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну хе -хе розвеселимо.